هل انت محتار في اختيار طريقة البيع الافضل لمنتجك لبيعها في موقع ايباي لا تقلق انا هنا لاساعدك مرحبا بكم انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي وفي هذا الفيديو سنتعرف على الطريقتين الاكثر استعمالا في موقع بي طريقة المزاد العلني وطريقة البيع ناو التي تسمى بالبيع الآن هي الأكثر استعمالاً في موقع الإيب. في السابق 70% من المنتجات في موقع ايباي كانت تباع بواسطة المزاد العلني، ولكن اليوم العكس هو الصحيح. اليوم 70% من المنتجات تباع بطريقة البيع الآن، البيع ناو هيا نتعرف على الطريقتين ونعرف لماذا حصل هذا التغيير في المزاد العلني يمكنك شراء المنتج المعلن في صفحة المبيعات حتى انتهاء وقت المزاد والفوز بالمزاد وبعد منافسة عدة زبائن آخرين على المنتج بينما في طريقة البيع الآن يمكنك شراء المنتج حالا دون الانتظار لانتهاء الوقت ودون خوض أي منافسة مع الزبائن الآخرين ونحن اليوم في عصر السرعة نحن لا نريد الانتظار نريد شراء المنتج الان ليرسلوه الينا وهذا هو السبب الرئيسي للتغيير الذي حصل السبب الثاني ايباي في السابق 70% من المنتجات المعلنة به كانت مستعملة هي منتجات مستعملة لكل من لا يعرف احدى الاسباب الرئيسية لانشاء موقع الايباي كان توفير حل عصري بخصوص الجراج سيل في امريكا بينما اليوم 70% من المنتجات المعلنة في موقع اي هي جديدة وعادة المزاد العلني يستعمل اكثر لبيع المنتجات المستعملة وطريقة الشراء الان اي البايت ناو تستعمل فقط لمنتجات جديدة اذا نستنتج طريقة البيع متعلقة بالمنتج الذي نريد بيعه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 أتمنى لكم النجاح ببيع منتجاتكم سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو